Ти віру у Бога у серці плекай, як сорок святих ти свій дух укріпляй. Спокусом не здайся, іди до кінця, про милість молися до Бога Отця. Хай сорок святих міцну віру дарують, а мужність і силу у серці гартують. Нехай із бійцями поряд стають, молитву почують і на поміч прийдуть.